У теплиці для сукулентних рослин ботанічного саду розквітли дві агави – це рослини видів фуркроїдна та королеви Вікторії. Характерною особливістю агави, за словами співробітників ботанічного саду, є те, що рослина квітне раз у житті та зазвичай після цього гине. За словами методистки Запорізького ботанічного саду Дар'ї Ковальової, рослини родом із Мексики та Південної Америки ростуть у саду більше 20 років. І так трапилося, що за цей час тільки зараз вони розквітли. У нас дуже рідкісне явище. Ніколи не чекаєш, коли заквітне гала. ось в кінці Січня почали з'являтися вже квітоноси невеликі. На протязі двох місяців вони формувалися, виростали ось до трьох метрів, вже виросли. І потім, вже, коли потеплішало, почала квітувати агава фуркроїдна. В теплиці сукулентних рослин вже більше 25 років. За період існування в нас відцвіло лише три агави. Потроху знизу починають відкриватися квіточки. Вони дуже швидко відквітають, буквально один-два дні. І вже відквітла, а доверху починають відкриватися маленькі. Агава квітне жовтими або білими квіточками, які зазвичай не мають запаху, каже Дар'я Ковальова. Зазвичай агави розквітають під кінець свого життя, з них збирається насіння, висіються нові маленькі садлінці, а маточна рослина вона гине. Тому що все своє життя вона накопичує енергію, накопичує для цвітіння. Але ми сподіваємося, що все ж таки фуркроїдна виживе. Є такі виключення з правил, коли квітконос формується не з центрального пагону, а створюється боковий. Тому відмирає саме боковий, а сам маточник залишається жити. У нас зараз саме така ситуація. Згодом співробітники закладу планують зібрати насіння гави та поділитися ними з іншими ботанічними садами України. Окрім цього, у Ботанічному саду вже два тижні квітнуть тюльпани. Близько 100 сортів рожевих, жовтих, червоних, помаранчевих та фіолетових квітів можна побачити на місцевій галявині. Також заквітли тюльпани сорту Ice Cream. Ботанічний сад їх придбав у колекцію у 2020 році. За словами Дар'ї Ковальової, з 8 травня Ботанічний сад відкриє двері для відвідувачів. Дар'я Пасічник, Владислав Кящук, Новини на Суспільному, Запоріжжя.